Taas liian lähellä. Miksi mä ajan kiinni ton puskurissa? Mä joudun ajamaan sen tahtiin, eikä siitäkään varmasti ole kiva, että joku roikkuu ihan kiinni. Mä hiljennän. Nyt on parempi. Verenpainekin laski. Ehkä mä oon nyt tästä hyvästä ansannut pullaa. Luo uusi rutiini. Jätä turvaväli. Liikenneturva.